Haos și furie la Bagdad, după ce Occidentul a bombardat Siria, Irakienii au dat foc la staguri americane, video Câteva mii de irachieni au manifestat duminic în mai multe ora subliniere din Irak împotriva loviturilor occidentale din Siria, la apelul liderului sublinierei Tada al Sadr, unit din foc drapelului american, relatează AFP. Încetați să distrugeți Siria cum ne ați distrus cara. A scandat mulțimea adunat în piața Tahrir din centrul Bagdadului, la 15 ani după invazia Irakului condus de Statele Unite, sublinierea ICD-rea consecutivă a regimului Saddam Hussein, potrivit unor fotoreporteri ai AFP, anunța Gerfres. 10 de berbaci fluturând drapele irachiene sublinierei siriene, precum sublinierei femei îmbrăcat complet în negru au dat foc drapelului american scândând nu-americii, nu-n poporului sirian. După ce în 2011 sublinierei au retras trupele din Irak. Statele Unite au trimis din nou, în 2014, soldați în acest car, în cadrul unei coaliții internaționale destinate să îi ajută pe irachieni în fața grupului jihadist de stat islamic, SIF. Ajutorul militar american, în principal aviație, a fost esențial în alungarea si din toate centrele urbane irachiene anul trecut. Sunte, Iracul s-a declarat îngrijorat după ce Statele Unite, Marea Britanie sublinierea Franca au efectuat în aceea sublinierei zilovituri contra regimului Bashar al-Assad, acuzat că a subliniere urat un atac chimic asupra unui ora subliniere rebel la 7 aprilie. În cursul protestelor organizate duminică, în special la Bagdad, Najaf, la sud de capitala irachiană la Basra, Sud, au fost scandate. Sublinierei sloganuri împotriva Marii Britanii. Sublinierei francei. Drapele americane. Sublinierei izraeliene au fost arse la Basra, unde au fost des subliniere urate portretele presubliniere dintelui american. Donald Trump, barate de o mare cruceros. Sublinierei. Ora subliniere sun, sub sunt subliniere unde locuie, subliniere de mutada al-Sadr, zeci de berbaci purtând turbanul alb al doctorilor în legea islamic sau negru al descendenților profetului Mahomed au defilat fluturând drapele siriene. Stada al sadr, al eceruir și au luptat împotriva prezenței americane în Irak în timpul invaziei, s-a plimbat printre manifestanții din acestora subliniere, mai scrie AFP.